Hyvää päivää! Tässä videossa kerron, miten atikkelien kastelun otetaan tuhat Samat tiedot kuvien kirjalleudet tutkijan -opastamme osoitteessa. No niin, aloitamme atikkelien tietojen lisäämistä tuhatiin. Täytä tuhat tallennuslomakkeelle julkaisun tiedot. Muista myös merkitä julkaisun tieteenala. Rinnakkaistallinnus tehdään tallennuslomakkeen kohdassa, avoin saatavuus ja muut versiot, tiedostot, DOI ja linkit, lisätiedosto. tiedosto. Löydät lisäohjeita i-nappulan takaa. Huomaa, että yliopisto edellyttää myös OpenX-leidissä julkaistujen tallentamista, siitä huolimatta, että ne ovat avoimia. Tässä kohtaa meidän kuitenkin pysälyttävä hetkiseksi. On nimittäin syytä miettiä kyseessä olevan artikkelin rinnakkaistannusoikeuksia. Kustantajan edot artikkelin tallennukselle löydät sharepoint tietokannasta, tai vaihtoehtoisesti lehtien sivulta, usein kohdasta Open Access. Jos et ole luovuttanut artikkelin julkaisoikeuksia lehdelle, voit tallentaa artikkelin vapaasti. Varmista, että sinulla on kaikkien kirjoittajien lupa tallentaa koko teksti. Ensin on selvitettävä, mikä artikkelin versio on kyseessä. Katsotaan taulukko Open Access-oppaastamme. Useimmista rinnakkaista tallennettu artikkelin versio on Postprint, eli virtaisarvon jälkeinen käsikirjoitusversio. Siinä saattaa olla kustantajanahtava julkaisuive, eli embargo, esimerkiksi 12 kuukautta, jolloin koko teksti siirtyy automaattisesti Heldä-julkaisuarkistoon tuhatista julkaisuiveen päätyttyä. serbo tietokannassa voi olla myös muita rajoituksia, esimerkiksi vaatimus tietyn lisenssin käytöstä. Katsokaa me esimerkkejä. Tässä OpenX-versio, julkaisumaksu maksettu, on tallennettava ilman embargoa CCBY-lisenssillä. Postprint-versio, tai Auto-accepted version, tai Final Draft version, jotka tarkoittavat siis vertaisarvion jälkeistä versiota, Accepted Version, on tallennettava CC BY nc lisenssillä ja 18 kuukauden embarkolla. Saman version voi tallentaa myös tekijän kotisivulle ilman rajoituksia. Sieltä symboli löytyvät symbolit löytyvät Sirper-Romeon apusivulta. Tämän pienen ekskursion jälkeen voimme palata tallennuksen pariin. Oltien siis tuhatin tallennuslomakkeen kohdassa avoin saatavuus ja muut versiot, tiedostot, DOI ja linkit, lisää tiedosto. Jatketaan klikkaamalla Valitse lisää tiedosto, eli rinnakkaistallenna. Valinnat näyttävät tältä. Lataa artikkeli tuhattiin PDF-muodossa. Kun artikkeli on ladattu tuhattiin, määritämisen saatavuuden. Määritä siis julkinen pääsy tiedostoon. Dokumentin versiota ja julkista pääsyä koskevat kentät ovat pakollisia. Mikäli julkaisu on välittömästi luettavissa, valitse kohdassa sähköisen version käyttöoikeus avoin. Jos taas kustanta edellyttää embarkoa julkaisuviivettä esimerkiksi 12 kuukautta julkaisemisesta, valitse samassa kohdassa vaihtoehto kiellossa ja aseta kalenterinäkymästä viivästetyn julkaisemisen päättämispäivän. Voitako valita päivän kalenterista tai kirjoittaa sen suoraan muodossa 01, 01, 00, 01. Julkaus siirtyy Heltra Digiarkistoon automaattisesti joko heti tuhat tarkastajan hyväksyttyä sen tai julkaisuviiveen päätyttyä. Katso kohta päivämäärä, jolloin näytetään portaalissa. Voit myös määritellä lisenssin rinnakkaistallenteelle. Helsingin yliopisto suosittelee avoimelle julkaisemiselle CC BY lisenssiä mutta kustantajalle voi määräyksen lisenssiä koskien ne löytyvät Serpa Romeo tietokannasta Lisenssiä voit katsoa myös lisenssioppaamme. Nyt artikkeli on rinnakkaistallennettu. Tämä ei kuitenkaan vielä ihan riitä, vaan on syytä lisätä myös artikkelin pysyvä tunniste, eli DOI, tuhatiin, jotta tutkimus ja, ja selava voi maksuvuuden salissa katsoa myös lopullista artikkelin sivulla. Se on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun rinnakkaistallinen ei näy embarkon vuoksi. Tämä tapahtuu seuraavasti. Valitse uudelleen lomakkeella kohtaa avoin saatavuus ja muut versiot, tiedostot, DOI ja linkit, lisää tiedosto, ja valitse joko lisää DOI-tunniste tai lisää linkki tiedostoon. Kun valitaan lisää DOI-tunniste, avautuu seuraava valikko. Lisää artikkelin DOI-tunniste ilman etuliitettä. Ja tässä on esimerkkejä. Valitse lopullinen versio. Mikäli kyseessä on Open Access-artikkeli, valitse sähköisen version käyttöoikeudessa avoin. Mikäli ei, valitse suljettu. Jos artikkeli julkaistu cc lisenssillä useammat Open Access-artikkelit ovat. Valitse käytetty lisenssi. Lopuksi tallenna. Kun lisäät linkitiedostoon ilman DOI-tunnistetta, valitse Lisää linkki tiedostoon. Lisää linkki http tuliitteen kohtaan linkki ja toimi sitten samoin kuin äsken. Voit toimia samalla tavoin, jos kyseessä on avoimena julkaistu kirja, josta artikkelisi löytyy. Tai jos artikkeli on jo tallennettu nähdä julkaisu arkistoon Hena-Hade-tunnisteella. rinnakkaista näyttää sitten tältä. Onneksi olkoon. Esimerkkitapauksessa käsikirjoitusversiolla on ansettu embarko ja lisenssi määräyksen mukaisesti. Kun embarko päättyy, artikkeli siittyy julkaisuarkistoon automaattisesti.